هوا شعر الشعر واوزانه هاته تبارك ابيات والحاني في يوم جازت شامخ عالي نشانه مبروك يلي نجح زاد للش That's روك يا خالد ويا جَعله مدى زمانه متفوق ولاه بفوق كما هم حبيبي وتخرج اليوم والقمة لها بادية يا خالد وياكله مدى اجمانا متفوقوله بفوق <تصفيق> يما